عودة المسيح اعزائي المشاهدين في كل مكان في العالم طبعا احنا شغلنا الايام ديت عودة المسيح الكل بيتنبأ بعودة المسيح الى الارض لكن في عودة المسيح هناك طريقتين اكلمكم عن الطريقة الاولى لعودة المسيح عودة المسيح سوف يعود من مصر أول حاجة الموقع الجغرافي اللي هو مصر ان شاء الله ويبدأ من مدينة الأسكندرية لأن ارتباط السيد المسيح بمدينة الأسكندرية لوجود دابة الأرض اللي هي الملكة كيلوباترا والملكة كيلوباترا هي دابة الأرض وهي امراه المسيح اللي هينزل عليها واللي هتكون لابسه لبس ابيض نقي زي ما قال في سفر الرؤيا فكل العلامات دي بتدل على الملكه كليوباترا وهقول لكم لماذا الملكه كليوباترا تحديدا دون ملكات مصر لان اول حاجه الملكه كليوباترا دي كانت بتعيش قبل مجيء المسيح باتنين وتلاتين سنه وكانوا اليهود في الاسكندريه بيبشروا بعوده المخلص اللي هو المسيح وسمعت عن الحكايه ديت وقعدت تقول يا رب يا طول في عمري واديني عمر عشان اقابل المخلص دوت وان ونحقق بقى ايه وتسمع بقى كلام عنه بقى نحقق السلام والعدل وتنشر ايه في ربوع الارض كلها لان دي من احلام الملكه كليوباترا لكن لو انتظرت المسيح هي كان عمرها وقت دوت تسعه وثلاثين سنه لما هو لما هي توفت يعني او هي غابت عننا المهم تسعة وتلاتين سنة واختفت كيلو كلبطر، وجا المسيح بعديها باتنين وتلاتين سنة، يبقى تسعة وتلاتين واتنين وتلاتين يبقى واحد وسبعين سنة، واحد وسبعين سنة وليس المسيح بيبي طفل رضيع استنى بقى كمان عشر سنين أو خمس سنة يعني تبقى عمرها خمسة وثمانين سنة وتبقى امرأة المسيح مش معقول طبعا. فعشان كده ربنا وضعها موضع أهل الكهف، ازاي بقي الكلام دوت هنعرفه من تاريخ كليوباترا وتتبع تاريخها وإن الرومان لما دخلوا مصر لم يعثروا لها على أثر وإن حكاية السم وتعبان قراصها والكلام دي حكاية روايات كلها ليس لها أصل من التاريخ الحقيقي. إنما التاريخ الحقيقي وحسب شهود العيان اللي كانوا في الوقت دوت في التاريخ ده وإحنا نثق في التاريخ دوت إن هما كانوا بيقولوا الملكة كيلوباترا أخدت كل كنوزها وكل حاجتها وخبتها قبل مجيء الرومان بأسبوع لما عرفت إن إيه مارك أنطونيو أه اتهزم في موقعه اكتونيوم اللي هي عند اليونان البحريه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> اللي هي المعروفه يعني في التاريخ ودرسنا وعلمت بقى ايه ان ايه ايه ماركه انطونيا مات و والكلام ده خلاص توافه هي بقى اخدت بعضها واخدت الكنوز بتاعتها وراحت خبتها واستخبت معاها اي تفاصيل بقى العمليه احنا مش عارفينها بالظبط حصل ايه لكن هي موجوده زي اهل الكهف وموجوده معاها الكنوز بتاعتها في اسكندريه حاليا والموقع ده تقريبا وصلنا له كل بس اللي احنا عايزينه ان احنا ننقب عليها عشان نعرف الحقيقه فين وطبعا رجعنا القران الكريم في سوره النمل ايه 82 عرفنا من الصوره من الآية دي إذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إنهم كانوا بآياتنا إيه لا يوقنون يعني مش مصدقين الكلام ده وإنتوا طبعا دلوقتي مش مصدقين الكلام ده دي أول حاجة وفي الآيات التي تسبقها برضو قالت إن الناس قالت إيه إحنا يعني نرجع وإحنا عظام رميم يعني إيش ما أقول درجة بعيد يعني ما مش هنرجع تاني وإحنا حياتنا الدنيا بس ومفيش عودة والكلام دوت والكلام ده يعني إحنا بنشكك فيه عشان كده ربنا هيرجعها دي أول حاجة عشان الناس تصدق ان هي الناس ممكن ترجع تاني وعتتحاسب قدام ربنا دي أول حاجة وتاني حاجة هي معجزة السيد المسيح عشان نعرفه ان هو ده المسيح هو اي واحد هيجي ينتحل شخصية المسيح كده هنصدقه لا لازم يجينا بمعجزة طبعا عشان نصدقه هو اي واحد كده نازل طاير من السماء طبعا الكلام ده غلط برضو مش هيجي من السماء ولا حاجة زي من الناس متوقعة يعني هو هيتولد ولد ولادة طبيعية من ابو وام المرة دي بقى عشان كده اطلق عليه في الانجيل ابن الانسان ابن الانسان وفي التوراة معروفه برضو هيجي عادي إنسان عادي وهو المخلص بتاع اليهود برضو اللي هما أنكروه في المجيء الأول هيأمنوا بيه في المجيء الثاني لما يخرج هيكل سليمان وتابوت العهد برضو من مصر ويقيموا في مصر إن شاء الله هتبقي مصر هي مركز الحضارات في العالم ان شاء الله وعيجوا سياحة ما ليس لها مثيل واختفاء فيروس كورونا ده خلاص اول ما يجي المسيح ان شاء الله احنا يعني على بعد خطوة من المسيح الان على بعد خطوات او خطوة خلاص يعني هي مش باقي غير ايه اللي هو التنقيب على المجبرة دي او الخبيئة اللي هي خبيئة كيلو بطرة ويظهر العصر ده ويبدأ العصر ده عصر الخير بقى يوميات الناس هتبقى توصل ل جنيه العامل مش هنلاقي عمال لان هتعظم بقى التنمية هيبقى في مشاريع في كل حتة في أرجاء مصر يعني هيبقى مجهود جبار وعشان تحسن أحوال المواطنين إن شاء الله وتبقي في خير وسعادة ونبعد عنهم الأذي، الأذي اللي هو ايه؟ اللي هو الفيضان أو الطوفان العظيم اللي هيجيلنا من سد النهضة، فاحنا كمان ايه؟ عايزين نخلي بالنا من النقطة دي إن مجيء المسيح مع الملكة كليوباترا هو فيه الخير الكتير، طب ازاي يا أمل؟ انت عرفت الكلام دوت وعايزنا نقتنع بكلامك اول حاجة اقول لكم من الاحاديث بتاع الرسول عليه الصلاة والسلام قال تخرج ومعها كنزها يعني خاطبها بالانثى ومعها كنزها الكنوز بتاعتها يعني دي اول حاجة تنطبق عليك اللي هي كانت فعلا مخبئة كنوزها وتخرج معها ماشي نمرة اتنين الحديث الثاني رأسها راس وجهها وجه انسان ولها اربع قوائم اللي هو ايه تمثال ابو الهول كل ملك بياخد ايه نفس الحكايه كده ايه زي تمثال ابو الهول إيه الحديث الثالث تخطب انف الكافر وتجلو وجه المؤمن بالعصا كانت بتعمل ايه بقى ايامها كانت بتعمل علامه كده على انف الكفار اللي هم يعني الحراميه وكده عشان لما يمشوا في السوق تعرفهم يعرفوهم وفي نفس الوقت تجلي وجه المؤمن بعصا لما تمشي في السوق كده تعمل العصاية كده على الناس كده اهو وتحييهم تعملوا كده حتى في المسلسل الكيلوباتر لما تشوفوا كانت بتعمل كده ايه للناس اللي هما بيح... بيجوها يحيوها خلاص دي ايه نمرة اثنين تلاتة نمرة تلاتة الاربعة اللي هي ايه ذات ايه الزغب وريش كانت بتحط ريش على رأسها كده تلاقي ايه خط... طلع نص جنيه اللي هو ال... النحاس هتلاقي الريش بتاعها محطوط على راسها خلاص ذات زغب وريش وفي حديث تاني يقولك خسرها خسر هرة وأذنها أذن فيل ومش عارف ايه والكلام ده كله واخدة ايه من التشكيلة من الحيوانات اللي هي كانت بتحب تلبس حزام مثلا حزام من اللي هو بتاع النمور ده النمر جلد النمر على وسطها وكانت بتلبس كرات اللي هو أذن الفيل اللي هو ايه العاج. ماشي كلها تشبيهات خلي بالكو يعني ايه الاحاديث دي احاديث غيبية ماشي رقم خمسة تكلم كل واحد بلغته على حسب برضو ايه العلماء الآثار وعلماء التاريخ ومنها باسم اللي لو حد يعرفه اه اللي هو من الآثار كان بيقول برضو ايه ان هي كانت بتتكلم عدة لغات وكانت بتعرف حاجات عن الكيمياء والفيزياء والكلام دوت وكانت بتحضر طول فطبعا هي يعني اكنها بير بترول دي الملكة كليوباترا لما تطلع هتغني مصر اول حاجه مستحضرات التجميل كلها ممكن نعملها بطريقه بتاعتها في مصانع ونعبيها ونصدرها لدول بره دي لنا دخل عظيم جدا مع وجود بقى المسيح والملكة كليوباترا. واختفاء الفيروسات والامراض وعوده السلام للاراضي العربيه وعوده الوحده كل ده هيعمل عوامل اقتصاديه رهيبه انا بتكلم كلام ان هو ايه يخلينا فوق السما يعني مرتفعين وفي كلام تاني جبنا ارض ارض اللي هو انهيار السد لو احنا سكتنا فتقدر يعني ثروة كلوبترا اللي معاها دلوقتي بحوالي خمسمئة مليار دولار لو احنا خدنا بس خمس الكنز ده وبعناه هيقدر بكام بمئة مليار دولار ااا مئة مليار دولار دولت يعني هناخد منهم خمسين مليار دولار نعمل بيهم السد وخمسين مليار دولار تانيين نحطهم احتياطي في الدخل القومي بتاع البلد احتياطي نقدي وبعد كده بقى الدوله هتمشي بقى بالسياحه ان شاء الله وتمشي وتمشي وتمشي وتعلي وهتبقى كل حاجه زي التمام والفل وتحسن دخل المواطن المصري وتتخفف الاعباء عن الرئيس وعن الحكومه وهتلغي الضرايب خالص نبقي مش محتاجين الضرايب خلاص هيكون اعتمادنا في الدخل القومي دلوقتي للبلد تلات ارباعه علي الضرايب والباقي بيجي من البترول ومن الغاز ومش عارف ايه كلام فاضي والتصدير الزراعي الحاصلات الزراعيه برده ايه تعبانه فمفيش حاجه فالدخل من السياحه ده. في ناس يعني معتمد علي السياحه بس في الدول التانيه فان شاء الله ربنا يسهل ويوفقني ان اقدر انا أجيب لكم الحاجه دي دي هديه للشعب المصري وربنا لي عشان اديهالكوا لان دي امانه وانا لازم اوفي بالامانه اللي ربنا اديهالي قدامه ومقدرش اخوني الامانه دي وان كل حاجه هتعود على الشعب المصري بالخير والسلام وعلى الحكومة الخير والسلام وعلى جميع شعوب العالم الخير والسلام وان مصر كمان مش هتدخل يعني لعلمكم في حروب تاني مع اي دولة الا بس هي الجيش المصري للدفاع عن مصر بس لكن عشان يخرج برة مصر في اي حاجة مفيش الكلام دوت خالص ان شاء الله واحاول اطمن المواطنين بان عصر الملكه كليوباترا والمسيح انه هو من احسن العصور والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته